היום מתולטלות, מה העניינים? ברוכות השבות לערוץ שכל כולו מוקדש לטלטלים, לגלים ולקרזולים היום הכנתי לכם תוכן סופר מעניין ובהמשך אני אחלק לכם מתנות ולא סתם אלא הרבה מאוד מתנות אז שווה לכם להמשיך לצפות כי לכל אחת מכן יש סיכוי מאוד גבוה לזכות <אם> אני אומנם הזכרתי את הנושא הזה בעבר אבל אני רוצה לעלות אותו שוב פעם על הפרק, מאחר ואני רואה שזה פשוט ממשיך לקרות אני פשוט לא, לא מבינה ולא תופסת את הדבר הזה ואיך זה ממשיך עדיין להתפתח ואני רוצה אתכן ואני צריכה את הכוח שלכן בשביל שאנחנו נגרום להפסקת המחדל הזה. לאחרונה אני התקלתי באיזשהו ערוץ שהכותרות של הסרטונים פשוט מרתיחים אותי ואני חייבת לשתף אתכן. כותרת ראשונה למשל, איך החלקת שיער יכולה לשפר את הביטחון העצמי אצל ילדות? סרטון נוסף, מה עדיף? החלקת שיער או פתיחת על תלים אצל ילדה? my all-time favorite, סרטון הדגמה, פתיחה טלטלים אצל ילדה בת 6 מדובר פה על סדרה סרטונים, על ילדות בגיליי 5, 6 מה? מה נסגר עם העולם? מה? למה? למה ספר או ספרית צריכים להשתמש בילדים בשביל לשווק החלקות שיער? למה אתם לא יכולים להשתמש בנשים? בוגרות יותר, שכבר קיבלו החלטה על החיים שלהם, שקיבלו שהן רוצות לעשות החלקת שיער וזהו למה זה צריך להגיע לילדות שהן בגילים כל כך ריקים, שכל דבר יכול להשפיע עליהם, שהתרבות מסביב, שמה שהן רואות בטלוויזיה, הדברים האלה כל כך עדינים וכל כך משפיעים עליהם, שהשיווק הזה שאתם עושים שם פשוט משפיע עוד יותר וזה נראה כאילו זה ממשיך בכל רחבי הרשת, לא רק ביוטיוב, אלא גם נורא בפייסבוק כל מיני... ספרים פתאום מתחילים לצוץ ולפרסם, כמו למשל ספר שפרסם לאחרונה, החלקה לילדות בת 6 תחת הכותרת, החלקה זה לא מילה גסה, גם הפעם ההורים בחרו נכון. מה נכון? מה נכון? זה לא יושב לך פה איפשהו על המצפון, שאתה מוכר החלקות מסרטנות לילדות כל כך קטנות. עכשיו, אני לא אמא לילדה בת 6, ואני לא אמא לילדה בת 12, ולכן אני לא מרשה לעצמי לשפוט אף הורה מבחינת הבחירה והאחריות ההורית שלו. הביקורת שלי מופנית כאן ישירות לספרים שבחרו לבחור לעצמה נישה של שיווק החלקות לילדים. מה שמפריע לי כאן זה שמשתמשים בילדים בשביל דברים שיווקיים כאלה שהם לא בריאים. כלומר, משרד הבריאות לא מאשר את ההחלקות האלה. לא משנה כמה ספרים כאלה יגידו, 아, זה אורגני, זה בריא לשיער לא, לא, זה לא אורגני זה לא בריא לשיער משרד הבריאות הזהיר על זה כבר מיליון פעם לא להאמין לכל הדברים האלה בתחתש כשאנחנו באות למספרה ואנחנו מבקשות משהו אנחנו מסומכות ב-100% על הספר שהוא ידע שזה מה שהוא נותן זה משהו שהוא... Eh, בריא ומתאים ולו כולם הם כאלה כאילו לא כולם הם כאלה יש ספרים שפשוט זה תאבת בצע את לם. איך המצפון שלכם מאפשר לכם להמשיך למכור את ההחלקות האלה הם פשוט פורטים על המטרים המאוד מאוד מאמינה, בו איך eh, החלקת זה יוכל שפר את אני ממניח שביתחון עצמי, אנחנו צריכים בחלק גג מבפנים. זה לא קח שלנו כי בגרות לא קח חסמן עד שהוא מחלחל, ואנחנו באמת מבינו את זה מבפנים, ולא משהו שיתלוי כל הזמן במרחק אדני רד קיימ. משהו קטן פיפס אחד לא ניראה טוב, ומי שו בוא ו Amir לאח משהו, ואת נישברת, זה אומר שביתחון לא חתלוי במריא חיצוני שלך. זה לא ביתי עצמי. ביתי עצמי זה משהו ש אומר לא חפץ למי אנשים יגידו, המריא שלך ולאף אחד אין זכות מה כן אפשר לעשות כדי לעזור ילדות? אז קודם כל אני חושבת שאם יש אמהות שצופות עכשיו בסרטון הזה בבקשה תיכנסו לקבוצת מטלדלות בפייסבוק אני לא חי אפילו לספור על לכמה ילדות אנחנו עזרנו שם, לכמה אמהות לילדות אנחנו עזרנו שם ילדות ששנעו את השיער שלהן פתאום יתאהבו במחדש לא רק בגלל טיפים, וهم לצות על איך התפחתה של ערך, אלא גם סוכך של אקווה זהותי, שפיתום ימה מעלת קמונה של הילדה שלה, של אדם מוחזבת מהسعر, וקח קח רבי פירגוני מקבלת מסביב, שזה מחמם את הלב, וזה משנה את הפרספקטיבה פיתום. וירוד קח קח רבי על תלים פיתום ממקום אחד, ונשים שירוד בסعر שלהם זה אסש שינוים, זה אסש שינוים בפנים. הדבר השני שאני רוצה להגיד כאן, זה אם הילדה של אקווה יvette הסعر שלה, זה מילבדר לי, עצם ההתייחסות שלך לסוג השיער הזה, זה עושה משהו. כלומר, בעצם זה שאת מתייחסת לזה אחרת, אני אומרת להתייחס מבחינה חיובית כמובן, לא מבחינה, לא מבחינה שלילית, אני מדברת על מחמרות, אני מדברת על התייחסות של, אוקיי, כל מה שאנחנו למדנו וידענו עד עכשיו זה חלק. אם זה להשתמש פה ומרקח מסוים, אם זה לסרק בצורה מסוימת, אם זה לאסוף חזק. אז בסיער מתומטה על זה אחרת. התהליך הוא אחר. אני מסבירה זה הרבה בסרטונים, על כל מיני טכניקות ודברים להשתמש בהם ולעזר בהם, כדי באמת לטפח שיער בצורה קלה יותר. זה לא אומר שזה מסובך יותר, זה פשוט אומר... שצריך ללמוד את זה קצת. וברגע שלומדים את זה זה גם נהיה מאוד קל לתפעל את זה. חשוב להבין ששיעה מוטולטל הוא לא כמו שיעה חלה, כלומר אם יש איזשהו שוונץ שקופץ פה ושם זה בסדר, זה אמור לראות ככה, לא להתרגש. עכשיו לגבי מוצרים לילדים. אין הרבה חברות שמייצרות ממש מוצרים יהודיים לילדים. אחת מהחברות שכן מייצרת מוצרים יהודיים לילדים זה דוקטור פישר עם סדרת המוצרים של הסריקל. לפני כמה זמן ערכנו שיתוף פעולה כאשר נשים מתוך הקבוצה ממש זכו להתנסות במוצרים של סריקל על הילדות שלהם והם כתבו את חוות הדעת שלהם באתר מטולטלות לפי יכולתם לקרוא ולראות ולהתרשם. שיתוף פעולה זה היה טוב ובגלל שאני ראיתי את כל ההתרגשות של הילדות הקטנות מהמוצרים, כלומר ממש נראה לי שזה היה חשוב כאן. עזבו שנייה, השפעה על השיער, ניחו החניינים. הדבר שבאמת הכי, הכי ריגש את בנות שהתנסו בזה מבין כל הדיווחים זה היה שיצרו מוצרים בשבילן. וזה מדהים, זה רק אומר את מה שאמרתי קודם שההתייחסות הזאת לסוג השיער שהוא סוג שונה ומיוחד ואנחנו נטפלו בצורה קצת אחרת. זה עושה הרגשה שהיא חיובית, במיוחד אליך. הרגשה אישית כזאת. לשמחתי חברה דוקטור פישר, אהבת השטוף פעולה הזה, והיא נתנה לי לחלק לכם עוד עשר ערכות של מוצרים לסיער לילדים, ולא סתם ערכות אני הולכת לספר לכם מה הולך להיות שם עכשיו. חשוב לי להגיד שאיכשהו יצא שהתוכן הזה נורא השתלב אחד עם השני, כלומר כל מה שסיפרתי לכם על הסרטונים על הילדות, זה משהו שקרה ממש עכשיו, אז אני לא באה ואני לא אה, משווקת את המוצרים, אני לא התנסיתי בהם בעצמי, כי אני, כמו שאתם יודעות, אני בשיטת CG, אבל חשוב לי מאוד להציע מלדות מטולטלות, ואני רוצה שיהיה להם טוב, ואני חושבת שהדבר הזה, ומה שאני להציג לכם עכשיו, יכול באמת לשפר את ההרגשה שלהן אז אם אתן מעוניינות לזכור בסדרת מוצרים אני הולכת להציג לכם אותה עכשיו ואני הולכת להגיד לכם מה צריך לעשות בשביל להשתתף בזה שני המוצרים הראשונים אה, זה מוצרים שהם חדשים בסדרה זה שם פה ומרקח לילדים של סרקל אה, הם ענקיים, כל אחד מהם זה ליטר זה מספיק למלן זמן. יש בזה רוזמרין ורוזמרין זה משהו ידוע כי משהו טבעי שמשמש לי מניעת קינים ולא רק שני המוצרים האלה כל מי שתזכה תזכה גם בקרם רוזמרין לילדים, זה קרם לסיער שמקל גם על הסירוק עוד מוצאה זה ספרי שמתיר קשרים לילדים ומסכת הזנה לילדים, אני מודה שאני לא הכרתי את זה קודם וזה די חדשני שהם יצרו משהו כזה שהוא ספציפית לילדים. אני כאילו אני לא מצליחה להחזיק את הכל בידיים אבל <laughs> יש לי עשר ריקות לחלק, בסדר? עשר כפול כל זה. זה מכובן, זה יפה, וזה תשופה לחווה על הזמן. ומי שרוצה להשתתף, אז מה צריך לעשות? אחד, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי שתוכלו לקבל ממני התראות, ולכתוב לי למטה בתגובות של הסרטון למה אתן רוצות לזכות בזה, ולהוסיף לכתוב את המייל שלכם כדי שאני אוכל ליצור אתכם קשר, תהיו ערניות. כי הרבה מכן הולכות לסקוט במוצרים האלה עכשיו. עכשיו, מהרגע שקיבלתי את המוצרים האלה הביתה, אני לא יודעת אם אתם מכירות את של שריקל, אבל הוא פשוט מאלף. כאילו, אני שמתי אותו באיזשהו מקום מסוים בבית, פתאום אני קלטתי שכל שאני נכנסת לחדר, זה כזה... זה עוטף אותי, אז התחלתי לשים מוצר בכל חדר וכל בבית, ככה שכשאני אסתובב לילד זה, אז הריח ככה יעשה לי טוב, ובאמת זה ריח מהמם. אז זהו, שיהיה בהצלחה לכולן, ושיהיה לכם המשך יום מטולטל. תאהבו את הדלדלים שלכם, ותלמדו את כל מי שמי סביבכם לאהוב את עצמם, ממש כפי